Dacian Ciolo, lechie pentru Viorica Dencil, de ce nu trebuie să citească de pe foi. Fostul premier Dacian Ciolo îi transmite un mesaj dur actualului premier Viorica Dencil prin care îi explic ce nu poate citi de pe foi, în scaunul de la Palatul Victoria, asta pentru ce oamenii tapt de la ea asumare i decizie, Eu cu dna. Dâncil nu am discutat de când a fost numit premier. Îmi rezerv opinia, din respect pentru Dânsa, acum am cunoscut-o înainte să fie prim-ministru. Eu acolo am cunoscut-o ca o femeie decent, la locul ei, care încerca să fac ceea ce poate cu cunotiniele ei. Nu știu care au fost motivele numirii ei, motivele pentru care a acceptat. Mi se pare puțin bizară asumarea acestei poziții de premier de ce trecei trei. De la Grindanu. Sigur, nu am avut ocazia să fiu prim-ministru al unui partid, având în spate un partid, a ce mă feresc să comentez. Când ești premier, tu i asumi pe lucruii, ai partid, guvern, majoritate, dar fiecare are locul lui în societatei în procesul decizional. Ca premier tu îi asumi. Nu pregintele partidului. După ce ai fost numit, ca putere executiv, tu îi asumi. Am impresia, nu tiu în ce mesura ce tii premieri chiar au avut libertatea politic să îi asume ei ca persoane, ce sunt premieri. Îi pui semnatura. Conduci un guvern. Tu vorbești în numele Rii, nu poii citi de pe hârtie ce spun Alii, a declarat Dacian Ciolo, în direct la DigiFM, în emisiunea Oameni de Colegie.